You <laughs> يَا <تصفيق> بَتَرِيَّا back نبشرك كَلْبِي غُولًا Yeah. تذكر <تصفيق> Um... فأوحى إليهم أن بكرة الله. سبحان الله. لفضيلة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Oh uh -huh. رحمة الله واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. الله الإتقان. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. نعم،, نعم نعم الله فأرسلنا ما إلي روحنا تتم جلنا بشار لفضيلة <تصفيق> الدكتور أهتم إخوة الإيمان والإسلام إلى تلاوة مباركة من سورتي الكهف ومريم للقاري الشيخ محمد السيد الضيف اللهم ارحم سيدنا الشيخ محمد السيد الضيف رحمة وسعة وتزيه عنا خير الجزاء وارزقنا وارزقه شفاعة القرآن صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا